بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور سونے کمری والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہم سب پر اور آپ کے مال اور رزق میں برکت طا فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ہاؤ ٹو میک پرفیکٹ فرائیڈ ایگز ان اے پین یو کین میک ایزی ایٹ ہوم ان یور کچن اے پین دو انڈوں کو ہم تھوڑے سے آئل میں فرائی کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا آئلے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون اب اس میں یہ میں انڈا ڈال رہا ہوں یہ انڈا میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیے پورا انڈا پڑا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بیچ میں یلو سائیڈوں کے اوپر یہ ٹکی سی بن گئی ہے وائٹ وائٹ وائٹ سائیڈ پہ رہ گیا سارا جس نے وائٹ کھانا وائٹ کھائے اور سینٹر میں سے پھر ہم اس کو یلو کو اٹھا سکتے ہیں تو میں اس کو بناؤں گا ہاف فرائی تو میں یہ دیکھے آئل کم ہے بالکل تو میں یہ سپون کی مدد کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اوپر کیسے یہ لگا رہا ہوں تاکہ اوپر جب یہ گرم گرم آئل یہ انڈے کی یہ زردی کے اوپر پڑے گا تو وہ وہیں پہ زردی جو ہے وہ اوپر سے سخت ہو جائے گی پک بھی جائے گی اور اندر سے یہ ہاف فرائی رہے گی تو آپ بڑے مزے سے آپ اس کو نمک کالی مرچ لگا کے آپ سپون کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ تو یہ میرا طریقہ اگر اچھا لگا تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے دیکھا میں نے بٹر کتنا کم لیا ہوا ہے اور اس طرح سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر پوش کریں سبسکرائب پر دبائیں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں یہ دیکھیں فراہ فرائی ہمارا کتنا پیارا خوبصورت پین کے اندر لگ رہا ہے تو انڈے جو ہیں یہ بچوں کو بھی دیا کریں سردی کا موسم ہے تو ناشتے میں ویسے بھی عام طور پر لوگ جو ہے ہاف فرائی کو یوز کرتے ہیں ہاف فرائی جو ہے مختلف ڈشز میں بھی یوز ہوتا ہے جیسے چکن جیل فریزی کے اوپر لگاتے ہیں بوائل بھی لگایا جاتا ہے یہ انڈا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اسی طرح یہ دیکھیں جو زردی ہماری وہ اسی طرح پڑی ہے یہ پرفیکٹ اب میں نے دوسرا انڈا اسی میں ڈال دیا ہے اور دوسرے کو بھی اسی طرح میں نے ہلکا ہلکا میں اوپر سے یہ بٹر لگا رہا ہوں یہ تو اب وہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں ڈش آڈ کرتا ہوں پلیٹ میں پلیٹ کرتا ہوں اللہ یہ دیکھے دونوں ایگز کتنے پیارے لگ رہے ہیں لکس بیوٹیفل ہاف فرائڈ اور میں نے اس کے اوپر بلیک پیپر لگا دی ہے یہ بلیک پیپر لگا رہا ہوں اب اس میں اوپر تھوڑا سا میں سالٹ بھی لگاؤں گا یہ تاکہ وہ آپ گنجائش کے مطابق لگا لیں جتنا اچھا لگے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ